8 pavellons, 94.000 metres quadrats, 1.700 empreses de tot el món i més de 72.000 visitants. I entre totes aquestes xifres, dues històries conegudes per la xarxa Puntic, les de Neapolis i el CityLab. Amb centres van ser la representació de la xarxa Puntic, el Mobile World Congress 2013, la Fira Mundial de la Telefonia Mòbil i les Noves Tecnologies. CityLab i Neapolis van ser dos dels vuit centres d'innovació escollits per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació per formar part de l'APB Planet, una àrea destinada al desenvolupament d'aplicacions mòbils i projectes d'innovació col·laborativa. CityLab i Neapolis van ser seleccionats per tenir una visió internacional i un clar perfil innovador. El CityLab, a Cornellà de Llobregat, i a Neàpolis, a Villanova i a Geltrú, són dos centres d'innovació social i tecnològica que funcionen com a laboratoris ciutadans. La seva idea és convertir el ciutadà de peu en promotor de la tecnologia i no només en un consumidor. Amb dos, coincideixen en que la seva presència al mobile els permet visibilitzar el valor de les persones i la seva capacitat d'innovació. I a més, poden fer contactes amb altres centres del món. Jo crec que és la, la part més important de la mobile per nosaltres. Donar-nos a conèixer i dir, estem aquí, existim, fem treball de formigueta perquè la gent entengui del que esteu parlant i parli el vostre idioma, perquè a vegades fem innovacions que ningú entén. I seria molt maco que tots parléssim el mateix idioma i, sigués, i siguéssim sensibles a la, a la necessitat de la gent com a promotors i com a consumidors futurs, però que també els hi deixem aquesta, aquesta possibilitat no? d'entrar en el joc com a, com a comunitat que crea i participa en la innovació, no una innovació que ens ve donada, ni no, aquest és el mòbil que t'has de comprar i aquest és el software que has d'utilitzar. Doncs no, el software me'l me faig jo davant de la meva necessitat el creo, o fins i tot el testejo o, o, o soc capaç de, de compartir amb tu, de tu a tu, perquè aquesta innovació és més important o aquesta m'agrada menys o aquesta m'agrada menys. Però el que, bueno, el que veiem és que aquí és la millor oportunitat per posar-te en contacte amb realitats de tot el món, llavors aquí nosaltres eh... A més a més d'empreses, hi ha moltes regions del món representades i una mica el nostre interès és crear, crear sinergies, crear contactes amb, amb regions de tot el món. L'any passat digué van tenir un gran van tenir la gran sort de poder parlar amb gent de Finlàndia, d'Alto, amb qui vam fer molt bona relació i amb qui des de llavors des de fa un any estem treballant en, en projectes en comú, amb sinergies en comú. i la nostra voluntat és seguir eh, trobant nous actors de diferents regions del món per seguir eh, fer, construint ponts en diferents regions del món i, que ens, i amb qui puguem intercanviar coneixement, puguem intercanviar oportunitats i sinergies. El CityLab i Neapolis representen el model de telecentre del futur que s'intenta dibuixar des de les xarxes de telecentres de tot el món. Espais on l'epicentre no és només la capacitació tecnològica, sinó on la ciutadania pot crear aquesta tecnologia en funció de les seves necessitats o inquietuds. Pertany a la xarxa Puntic, Telecentra Europe i Telecentra.org els permet aprendre d'altres models i aportar una visió més innovadora. Com, com dèiem abans, nosaltres en Guany tenim la, la sort de poder compartir tant amb la xarxa mundial de telecentres, això ens, ens, ens dona l'oportunitat de poder compartir l'estant amb una xarxa diguésim eh, molt important, no? eh, per tant que tenen molta experiència, que tenen una visió global. I nosaltres eh, diem, som locals i, i, i ens agrada molt ser-ho, però tenim aquesta visió global. Lllavors... No? Eh, Compartir les dues visions per nosaltres és molt, és molt profitós. Què aportem nosaltres? El, aportem una visió, eh, diguésim de cap on creiem que han d'avançar els telecentres. És una cosa que és complex perquè hi ha, hi ha moltes formes de, de, de fer-ho. i nossalaltres entenem que tenim una visió una estratègia que ens agragrà de compartir amb, amb el punt TIC i, i amb els telecentres, per entre tots, trobar una via que els, durant els propers 10 anys puguin ser la nova, una, la nova forma de, de centres d'innovació social. Jo crec que el tema de la pertenència a les xarxa ens dóna dimensió, ens dóna companys amb una visió semblant, amb una, una visió de la vida doncs, molt natural i amb una manera molt fàcil de poder fer coses plegats. Sentit de pertinença i sentit de, de magnitud, no, perquè estem parlant d'una xarxa mundial, llavors això és important. Què podem diguéssim nosaltres facilitar? Jo crec que podria ser aquesta, aquesta visió potser més àmplia, és a dir no limitativa i potser una mica d'ambició, d'inconformisme, de no? dir, bueno, Podem quedar-nos amb allò de la transferència del coneixement i la inclusió de la societat del coneixement o podem inocular aquesta, aquest virus a les persones perquè siguin innovadores. El sector de l'STIC ocupa a Catalunya a quasi 80.000 treballadors, xifra que suposa el 2,7% de la població catalana ocupada. El subsector de la mobilitat despunta cada cop més dins d'aquesta àrea.